الكثير من المشترين تسالني هذا السؤال رضا كم من الوقت حتى يصل المنتج الذي اشتريته من موقع ايبي وفي هذا الفيديو ساجيب على هذا السؤال في الحقيقه العمليه بسيطه وسهله لمعرفه كم من الوقت حتى يصل المنتج اليكم كل تاجر يبيع على الموقع مجبور ان يعرف فتره زمنيه للمشتري اي متى سيصل المنتج اليه الفتره تتغير حسب خدمه الشحن الذي يستخدمها التاجر دائما قبل شراء اي منتج انتبهوا في صفحه المبيعات في موقع ايبي للمنتج يوجد بند الديليفري هنالك سيكون مبين الفتره الزمنيه الذي سيصل اليكم المنتج بحالة شراء المنتج في التاريخ الحالي إذا لم يصل المنتج في هذه الفترة وتعدى التاريخ عليكم رفع شكوى على التاجر وتطلبوا منه إرجاع المبلغ الذي دفعتموه لأنه لم يفي بوعده يوجد فيديو كامل يشرح كيفية رفع شكوى على موقع إيبي وهو مبين فوق الفيديو أتمنى أنني نجحت بمساعدتكم وإذا يوجد أي أسئلة أخرى تتعلق في البيع أو الشراء على موقع إيبي اكتبوها في التعليقات وسأعلن عنها فيديو بأسرع وقت ممكن أيضا لا تنسوا الاشتراك بالقناة لمشاهدة الفيديوهات السابقة والفيديوهات التي سنعلنها إسبوعيا المتعلقة في مجال التجارة الإلكترونية سأراكم في فيديو آخر